ما مدى صحة من صلى و الهدى بحل خبرين. هل صحيح شبقة على ان لا تفوتها لا صلاة بحضرة الطعام ولا هدى يعني إن في هل هو صحيح يعني صحة الصلاة المسلدة صحيح لشنا لكن نخطئ الى فاردات إن بغي الله أن يبدأ بحالة ولو لو فتت إذا كان عم آهبول آلاء او غائط آلاء يبدأ يذهب البيت او المهندان حاجته ولو فتت الجنعة صلي وحده صلاة بخشوع ولو وحده خير من صادق بلا خشوع ولو ما ولكن ان شاء الله صلاه الصحيح نعم صلاه اه الصحيح ومن اشترى الكره فعل ما لا ينبغي